بسم الله السلام عليكم مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا اصبحنا واصبح الملك لله لا اله الا هو وحده لا شريك له مشاهدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا من سوق مدينه السمارى الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا اليوم سبعة عشر 7 10 2022 اليوم السوق شاركم معكم الاثمنه في السوق الاجواء اللهم بارك يا الله اسمي سا مازال ما طلعت من شي بلاصه <تصفيق> اللهم بارك يا الله صباح سلام ورحمه الله يسر الله يسر والله تجي الجمعه ان شاء الله ها هدي الجمعه ان شاء الله الجمعه ما في التليفون راه عندي صافي ان شاء الله كان شي حاجه صافي موجود الله يستر لك انا سميتي تيمير بص الخير اخويا هذا هذا رزق <تضرزقه> هذا تبارك الله اللي, <تضرقه> اللي الله يسهل لك عديس والده اش والده سيميل؟ والده خروف وخروف اه تومه نعم واش هو <تضرقه> خروف مسيك اللهم بارك يا <تضرقه> صاحبي <تصفيق> <تسوح> لا انا درت المليحه هذيك شوف حميد ما ضيعت حاجه مره عندك ومره عنده مين اخويا غير ديال يا هنا بارك الله اللهم بارك فراسك زين الربيه مره زين الله يلا عندهم مرقد زين سبحان الله العظيم اه الله كتزيان فيه الله يسر لك السيميلود ميلود تحياتي <تصفيق> لك الله يسر لك الله يحفظك امين يا رب الله يسر لك الله يحفظك تعال الخير هذا الله يحفظك سلينا الخيرس. اي بس. مازال ما عطاك ياك داكشي اللي الله يسر اودي الله يسر الله الله الحمد لله موجود الحمد لله, الحمد لله يا رب سرديه الله ####شدات السردية اليوم أ الحاج شدات السردية اليوم مزيانة. الله يستر لك سير على الله تا فيناهو المحجوب يجي يعاونك أه محجوب ولا كينعس... عزيز شتي يقولون هنا آه الحولية ياتي خمسة ايك 25 عشرين 25 ياتي 25-25 كلوشة ما نعم باقي باقي ايك ايك ايك ايك ايك صابح الغلاث سيب داي ايك ايك ما ايك ياك. زين هذا. خمسين. ريال بس مكتوب هذا الف ريال. اه حوالي زين تبارك الله, <كلا> الله يسر ريال. ها ها ها ها الله يستر لك. الله يستر لك وداهم الله يستر لك. لا ولي مشاهدين الله يزا <تصفيق> وهاد المعايزه شراهم مولاهم 32000 ريال في السوق مدينه السماره الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا مشاهدين الله يزا كل ما كيشاهد معنا القناه ومشترك معنا تحياتي ليه اول اول, أول ضيف عندنا في القناه مرحبا به تحياتي لكم جميعا مشاهدين الله يزا كنتواواوا في السوق مدينه السماره الاقاليم الصحراويه خير موجود الحمد لله تبارك الله على مول العود. حتى العود فين خويا ما عطاهمش عطاهمش عربي الثمن شحال ريال الله قول شحال؟ 80 ألف ريال الله يسر لك خويا الله يسر لك واش في السن الس العربية دي دايره في المعزة هذا كول ده وهذا ات الله لايس اه شيء معها الله عبد الله شاد ولا شحال ما زال آه الله. الله. الله يستر لك وتساعد. الله يستر لك. داك شيلك يعني، رزقه ما فيه بي. الله يستر لك. لازم الله 11 وحداش الفريق 11 ريال لغص. 550 درهم. اللهم بارك خير موجود الحمد لله. مدينة سمارة الأقليم الصحراوية. يا, يا ربي اللهم ما دي مالينا نعم. عيش نشاق العاطم الشيدي للعزاء. سير سير سير. سير الله يا. يلا دخلتي للسوق 60 ريال ما الله يالله الطريق يلا وصلتي <تصفيق> <لا أشترك فيه>. <تصفيق> <بيه>. <تصفيق> لا الله يا الله يستر لك والله يالله الله وصل امين <تصفيق> يا العرب امسكني الله وصلت اه الله الى هذا هذا طرات اجواء السوق <تصفيق> <كلمة> <تسجيل> اللهم <والمبارك> يا <كلمة الصفر> <تسجيل> الله سلام يا الله سلام يا الله <شين> الله سلام عليك الله يصلك الله الله <25 الفريلي، كلمة الصفر> <كلمة الصفر> <كلمة الصفر> الكساب الوحيد اللي كيجيب كي السرديه السوق هو هذا الراجل هذا مشايدي الله يهزه سحمد احمد شوف فينا سحمد احمد شوف فينا احمد تحياتي لك الله يلعن تحياتي لك كساب مدينه سمارس اللي كيكسب السرديه هو مريح مدينه هذا الحودي ديالو مشايدي <تصفيق> <تصفيق> الله يهزه الله يسر ليه الله يوفقه عمو لا احمد خاصك تبقى تشارك في لانوك نعم خاصك تبقى تشارك في لانوك شويه آه. و دير شي غادي دير شي مبادره والله والله زعما من ناحيه الجنوب راه ما كاين شي ح... شي حد اللي كيشارك هذه الفكره هذه و صحبيين والله خاصك تكثر الجمعيات اللي بغي يساندوا هنا كاين فرع منها فرع اه كاين منها كاين في الجنوب كاين في العيون كاين كاين اه شرطي لك هذا دابا كيكون لك اين شرطي الوقت اين الله لك اين شرطي الله اين شرطي لك اين شرطي لك اه. كيف بدو باسمي شو? اربعين راس. اربعين راس. اربعين راس راس شريعة. شريعة وتكون حرة وتشي ما كاين كا انت والله الله لا كاين نمشي ديالو واحد وعشرين وصل ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين جديا رئيس ثلاثة وعشرين فريلا رون رئيس خال مالي يا <تصفيق> <تصفيق> <حلو> باش <تصفيق> لا دوش ها هو بديم هذيك طاباش هارب طاحي قل قولي قولي يا مره قل 24 يلا سير العربي ما إلا ما يتبع حلصي حنا قطعنا 32 32 لا شويه غليتي شويه لا لا لا ويلي علي الله يرضى انا انا انا اهلا و سهلا الله لا انا شاري ما عندك هل في يدخل السوق ها ها ها ها تسير سير ماشي مشكلة ستة الله يرحم والدينا لك بيتك ستة لا لا مشيت فين الله ما سبعة لا الله يرفع بكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا العربي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 أنا هو كيقول لي الله <تصفيق> الله يسخر خيط شوف 40 الفريق واش تجد سير سي العربي 40 الله, الله يكمل لهم بالخير سير السيميل الله يسر سير الله هيت الله هو اللي دايم كل شيء فاني كل غادي يروح والله <تصفيق> الله سبحانه وتعالى هو صالح دوام لله خير انا خير جلبات اسيوب مرحبا احترامات سليمان الله يستر دير بخير سيريك الله يحفظك شلينا الخير اسيوب انا 20 الف ريال الله يستر لك خويا تبارك الله 20 الله يستر اخويا ايوب يجي لك يبي يشتري سليمه هو سينار احنا كنتقاتلو حلويه مازال ما 17 من 17 مازال طالع فوق العقبه مازال ما مسلمة. يعني عندك اه شهاده لله 18 18 الله واش جدي ايوب خمسه جديد منيرا من في اللي ديال يا ديال الحامي حميد لا نعم. الله يسهل <تصفيق> <تصفيق> الله تقولي تالي نصاح الباص 17 17 لسا ها عشر. 2180 عشر. 2000 300 ايوا واصل هنا ايوا باش البال الفين. 17 راه كتشوف راه هذا الشيء الله يلا. صراحه انا سير اسيدي سيدي لا بغيت الله الله الله و هذا 700 و هذا 26 واه كاين الثمن تبارك الله الله يجعل البركه كين الله يرحمنا هذا الشيء يقول الله امين يا رب هو سيدنا عزت الراجل هو هذا مصطفى يا رب امين يا ربي امين امين يا ربي امين يا ربي الله كاين الغلاكين كاين الثمن تقول. مسكين على كل شيء مسكين. لا اله الله. يا سي الله يسلمك. الله يهزها حنا راه اليوم في السوق ديال مدينه سمار الاقاليم الصحراويه، شاركنا معكم الاثمنه والجو ديال السوق، تحياتي لكم جميعا، واللي عجبوا الفيديو خليلينا لايك، واللي اول مرة كيزور كي القناه يخلي لنا اشتراك، مرحبا بكم جميعا، الحمد لله كل شيء خوت، الله يألف القلوب مع الخير موجود. اللهم بارك يا ربي ومن هنا كينتهي الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله بصيلي العزة تحياتي لكم والسلام